Želite li sve o Jack Russell Terrierima? Jack Russell Terrier pas je prekrasni mali psić koji osvaja srca ljubitelja životinja diljem svijeta, ali nije idealni za svakoga. Zašto? Zamolio bih te da podijeliš ovaj video na Facebooku ili drugim društvenim mrežima sa svima koji imaju ili žele imati Jack Russell Terriera jer će im video puno koristiti. Svijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika Jack Russell Terrier pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakter ovog psa idealan je za sve ljubitelje životinja koji žele malog, izuzetno zaigranog, veselog i prijateljskog obiteljskog psića. Jack Russell Terrier psi su tvrdoglavi, neostrašivi, energični, inteligentni, atletski i vokalni. Dakle radi se o izuzetno energičnim psima kojima je potrebno puno fizičke stimulacije i upravo zato su često prezahtjevni za pojedine vlasnike pasa. Kako se Jack Russell Terrier ponašaju prema djeci? Obitelji i djeca naprosto obožavaju ove pse, koji je razlog? Njihova energija i zabava čini ih vrlo dobrim sudionicima psećih igra i djeci nikada nije dosadno s njima. Ipak, prepručuje se da nabavite ove pse kada su djeca malo starija. Naime, ovi psi su prezahtivni za malu djecu. Ako nabavite ove pse kada su djeca mala svakako savjetujem ranu socijalizaciju, ali i nadgledanje interakcije između djece i psa. Bas je često agresivan u situacijama kada pokazuje znakove dominacije, ga se grize za uši i rep, ga se povlači za uši i rep, spava i jede. Tako i je nadgledajte interakciju i sprečite neželjene posljedice neprimjerenog ponašanja obje strane. Kako se ponašaju prema strancima? Jack Russell Terrier je u prošlosti bio pomagač u ovcima tako da je izuzetno prijateljski prema ljudima. Lagano stječe nova poznanstva tako da će vaši prijatelji uvijek biti dobrodošli. Kako se ponašao prema drugim psima? Ponašanje prema drugim psima je u pravilu dobro. Ipak ponekad Jack Russell Terrier znao biti netolerantni prema drugim psima istog spola, a također snažni lovački nagon čini ih ponekad noćnom morom za manje životinje. Ovi psi u prošlosti su se koristili za lov i kao takvi imaju izraženi izraženiji lovački nagon. Rana socijalizacija je obvezna, posebno ako želite imati manje kućne ljubimce poput mačaka. Je li Jack Russell Terrier agresivan pas? Prema ljudima, ovi psi nisu nikada agresivni. Ipak kao što sam prethodno naveo, u nekim slučevima javlja se agresivno ponašanje prema manjim životinjama i psima istog spola. Druga karakteristika, koliko dugo živi Jack Russell Terrier pas? Jack Russell Terrier žive 13-16 do 16 godina. Gledaju li tvoji prijatelji i prijateljice video? Ako ne, nadam se da ćeš ih obavijestiti, ali ako ti se video sviđa pozvante te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljice životinja. Treća karakteristika, kako dresirati Jack Russell Terriera. Dresura Jack Russell Terriera je lagana ako znate kako pristupiti psu. Radi se o pametnim psima koji uvijek imaju energije za sve aktivnosti, pa tako i dresuru. Uspješna dresura Jack Russell Terrier Psa zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, konstantnost i strukturiranost, kraće i zabavne treninge, poslostice i pohove i postupnost. Dakle budite zabavni, održavajte treninga u točno određenom vremenu svaki dan te nagrajate psića i on će biti izuzetno motiviran. S druge strane, dugi treniz i nestrukturiranost, dosada i oštre metode nikako ne prolaze kod ove samostalne inteligentne pasmine pasa. On će radija naći drugu za animaciju, poput kopanja, lajanja i trčanja za manjim životnjama. Lajanje zna biti problem kod ovih pasa jer im često postoje hobi zato savjetujem da pogledati moje video zapise o problemima lajanja pasa. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi su izuzetno atletski i uživaju u svakoj fizičkoj aktivnosti. Ako niste aktivna osoba ili obitelj, tada svakako ovaj pas nije za vas. S druge strane, da bi dlaka psa bila lijepa, potrebno je samo jedno češljenje tjedno. Peta karakteristika, težina. Pas Jack Russell Terrier težak je oko 6,4 do 8,2 kg. Šesta karakteristika, visina. Pas Jack Russell Terrier visoki oko 25 do 38 cm. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima. Jack Russell Terrier psi spadaju u jednu od najdlugovječnijih pasmina pasa. Tako je, nemaju specifičnih karakterističnih bolesti. Odgovorni uzgajivači ipak ponekad gledaju na znakove guhoće i očnih bolesti. Osma karakteristika, hrana za pse. Kao i kod svage pasmine pasa savjetujem da hrana za pse bude kvalitetna kako bi vaš psić bio zdrav i lijep. Ovi psi su izuzetno energični i nisu skloni pretjelosti. Ipak ako pas nema dovoljno fizičke stimulacije pripazite na unos kalorija. Također svježa voda bi konstantno trebala biti dostupna psu. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Jack Russell Terrieri su dobar izbor ako tražite veselog i zaigranog psa, psa za pseće sportove, psa za aktivnu obitelj i inteligentnog psa. Jack Russell Terrieri nisu dobar izbor ako želite psa koji se idealno svaži s drugim manjim životinjama, je dobar za život u stanu ili maloj kući i ne laje. Svede slike Jack Russell Terriera. Slika štenca Jack Russell Terriera. Slika odraslog Jack Russell Terriera. Slika starijeg Jack Russell Terriera. Ukratko radi se o veselom, zabavnom, lijepom i prije svega energičnom malom obiteljskom psu koji nije najbolji za život u stanu. Ovi veseli psići osvajaju srce vlasnika pasa diljen svijeta i vlasnici ih obožavaju. Ako znaš za još neke karakteristike koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije svakako ostavi komentar ispod videa.